Det som är på platsen här är en boplats från åtminstone vikingatid. Men vi tror att den även är äldre än så, att den kanske anläggs eller grundas då på 500-talet efter Kristus. Det är en gård som infattar flera hus, allt alltifrån ekonomibyggnader till kanske nya huvudbyggnader. Så det vi söker efter är då stolpålen till långhuset. Och ofta i ett sådant här långhus fanns det också en centralt placerad härd. Här till exempel har vi ett hus med är på Syll. Du kan anas som att det är en rektangel eller fyrkant här. Men att urskilja varje hus när det finns kanske hundratals stolpål, det blir en utmaning för oss. Och under sensommaren ska vi börja undersöka de konstruktioner, och de hus och gravar som jag har påträffat. Vi kommer att ha visningar. Vi kommer även bjuda in skolor för skolvisningar för deras elever. Och då är det främst årskurs 4-6 som vi inriktas mot.